تحدي اليوم وايد حلو وبنفس الوقت وايد صعب على على الجذابين الكذابين المتعودين يوميا يكذبون وما يقدرون الا كل يوم يكذبون تعودوا لان هذه صارت يعني عاده عاد متعودين ان لازم كل يوم يتشذبون يعني يكذبون عشان ينقذون موقف عشان ينقذون شخص عشان ينقذون نفسهم من ورطه ف راح يكون وايد صعب عليهم راقب نفسك طوال ثلاثين يوم وعاهد نفسك ان انت ما تكذب ولا كذبه واحده او تذكر ان الكذب واحد ماكو شيء اسمه كذبه بيضه وكذبه بريئه و وهذه المصطلحات غريبة الغريبة هذه اللي يطلعونها عشان يبررون الجذب فالجذب جذب وماكي شي غير هذا الشيء بس كافي كافي تخدع نفسك وتخدع غيرك وتقدر تتحكي من القلب عبر عن آرائك وعن نفسك وآرائك بشفافية وصدق حقيقي Don't care. لا تهتم لا تهتم إذا غيرك كان صادق ولا مصادق يكفيك أن أنت تكون صادق